يا عيباه ويا يا خزوتاه يا عيباه ويا يا عبيان. لو كانت تلك البوابات مفتوحه ما من سوق الماء منطقه فاتيش مهدده منطقه فاتيش مهدده ان ذهب هذا سوف يقتاح قد اذا سمح الله قد يطلع على منطقه فاتيش اذا ذهب هذا ما تشاهدون أمامكم قد يذهب الى منطقه فاتيش